Morjes, tällä viikolla olisi tarkoituksena puhua vähän näistä turvallisuusalan hommista ja selittää, että mikä ero on myymälävartialla ja niin sanotulla JV:llä, koska nämä voi olla aika sekaavia etenkin sivulliselle ja joskus jopa ala-alla olevillekin. Eli myymälävartijan hommahan on silleen iän ikuisesti ollut olemassa ja ihmiset niin aika hyvin käsittää että mitä se on ja se pelkkä nimikekin kertoo jo paljon Eli työskennellään vaikkapa Prismassa tai City Marketissa tai Seppälässä tuota ja sitten vartioidaan siellä sitä omaisuutta pääasiassa ja Tärkeimpiä tehtäviä on tietysti tämä kiinni ottaminen. Se on sille aika selveä, mut, selkeä, mutta... Sitten se porajive, niin se nimityshän tulee siitä, että se on poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettu järjestyksen valvoja. Ja... Tota... Niitä voidaan asettaa vain tiettyihin paikkoihin, ja tällaisia paikkoja on muun mm. muassa satamat, liikenneasemat, eli vaikkapa junaasemat, sitten julkiset kulkuvälineet, junat, metrot ja tuota, sitten kauppakeskukset. Ja sen lisäksi tuota, on muutama muukin, eli laissa sanotaan, että TE-toimiston toimipisteet, kelaan toimipisteet, sairaalat, sinne voidaan myöskin asettaa niin sanottu poraa jiveä. Ja Tähän poikkeaa sikäli tästä vartijan asettamisesta, että tässä niin kuin Poliisi on katsonut, että tällaisilla alueilla, vaikkapa siellä kauppakeskuksessa, niin olisi hyvä olla joku jatkuvasti valvomassa sitä järjestystä ja turvallisuutta, mutta poliisilla itsellään ei ole tietenkään resursseja olla joka paikassa koko aikaa paikan päällä. Niin sitten voidaan asettaa... Tällainen järjestyksen valvoja sinne poliisin avuksi, joka sitten valvoo sitä järjestystä ja turvallisuutta omalla toimialueellaan. Ja tämä on tietysti tärkeää aina lisätä tämä omalla toimialueellaan, koska missään nimessä niin he eivät ole poliiseja, jotka valvoo taas yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Mutta ehkäpä tämä tästä termeistä ja lakipykälistä. Itse on tehnyt useita vuosia niin sanottuja poraa, jive hommia kauppakeskuksessa. Ja ehkä sen verran vielä sekoitan, että joitakin vuosia sitten. Heitä kutsuttiin jljv järjestyslain alainen järjestyksen valvoja. Mutta sitten lakimuutoksen myötä tuli tämä uusi termi, porajive. Mutta sitten käytäntön tasolle, niin itse on tosiaan useita vuosia ollut kauppakeskuksissa järkkärinä. Ja tuota, sitä kun vertaa tuohon myymälävartija hommaan, niin... Erojahan on jonkin verran, ja ehkäpä selkein ero on se, että siinä kauppakeskusjärkkärinä niin on se tehtäväkenttä on laajempi, että vastataan aika monesta asiasta, Kul kuluvalvonnasta avaamisista, sulkemisista, tehdään määräaikaiskierroksia ja sitten se järjestyksen valvonta. Ja kun taas sitten myymälänvartijana se tehtäväkenttä on vähän suppeampi, että siinä pääosassa on se omaisuuden suojeleminen. Mutta sitten myöskin on oheistehtäviä, monessa paikassa sitten nakitetaan vartijat, kun eihän niillä muutakaan tekemistä ole tietenkään, niin äh, jotain kärryjä työntelemään ja pullohuonetta huoltamaan ja tämmöistä. Ja sitten toki avaamiset ja sulut voi, voi olla, tai usein ovatkin sitten se myymäläävartijan hommia. Mutta sitten tosiaan siinä ihan käytännössä on eroja, että niin useimmiten se pääasiallinen paikka, missä olet, niin on jonkinlainen valvomo, jossa katselet kameroista, mitä tapahtuu. Ja tuota, sitten porajiiveena useimmiten se, Pääasiallinen tehtävä on olla näkyvillä siellä, missä on paljon ihmisiä ja niin kuin sillä olemisella pyrkiä ennaltaehkäisemään tapahtumia. Tämä onkin yksi ero, että niin pyrkii monesti ennaltaehkäisemään, kun taas myymälävartija ei niinkään pyrkiä. Ennalta ehkä se vaan ennemmin odottaa, että tämä rikos tapahtuu, kuten nyt, vaikkapa näpistys se yleisin. Ja sen jälkeen sitten alkaa toimia, otetaan kiinni tämä näpistelin. Tämä on yksi ero. Ja, äh, sitten äh, Ehdottomasti fyysisesti raskaampaa on tää. Pora jive, homma, koska siinä pelkästään sitä kävelyä tulee ihan valtavat määrät ihan jokaisena työpäivänä. Myymälätiena taas se on paljon vähemmän, koska suuri osa päivästä katsellaan niitä kameroita. Mutta tämä on toki sekaavaa, että sielläkin kun kauppakeskuksissa oli, niin joku nimitti järkkäriksi ja joku nimitti vartijaksi. Ja ei niin kukaan oikein tiennyt, että mikä, mikä tämä tyyppi on. Että järjestyksen palvoja sillä lukee selässä, mutta sillä on myöskin vartijan kortti olemassa ja näin. Sitten kun on vielä järjestyksen ehkä perinteisesti ajatella, että no sellainen on niinku baari ovella ja sitten tuolla jossakin rokkikonsertissa järjestyksenvalvoja, ja se on taas sitten ihan eri asia. Että hieman sekaavaa kieltämättä on. Mutta joo itse ehkä niin enemmän pidän niistä J.V. hommista just sen monipuolisuuden vuoksi, että työtehtävät vaihtelee. Ja sitten, jos ajatellaan niin tällaista uhkatilannetoimintaa, niin kyllähän se on, on sillä tavalla selkeää, että siinä niitä enemmän tulee vastaan. Mutta se tietysti Varmasti monella on mielessä, että niin kun, kun näkee kauppakeskuksessa järjestyksen valvoja, niin monesti ajatellaan, että kyllä, että tämä on täällä ottamassa niitä rosvoja kiinni. Ja tottakai siis sielläkin, niin jos näkee jonkun selkeä, että äh, ihminen varastaa jotakin, niin tottakai siihen pitää reagoida, että ei niinku nosteta käsiä ja pystyy ja sanota, että ei kuulu minuun toimenkuvaa. Mutta se ei ole todellakaan se ää, pääasiallinen tehtävä, että monesti ollaan näissä tilanteissa sitten niinku avusta ja avustamassa. Vaikkapa sitä myymäläävartijaa. Mutta tämmösiä eroja niissä tosiaan on. Ja nyt sitten näitä Pora-JV-hommia niin maakunnissa on tosi vähän, että ne on keskittynyt hyvin paljon tuonne pääkaupunkiseudulle ja sitten isompiin kaupunkeihin. Että myymälävartija on se, jonka niin todennäköisemmin tapaa pienemmissä kaupungeissa. Mutta eipä varmaan tälle viikolle nyt sitten muuta, niin tämmöisen infopläjäyksen ajattelin toimittaa tällä kertaa. Niin kiitokset katsomisesta ja ensi viikkoon. Moikka!